Θα φάμε όλες αυτές τις σοκολάτες. Θα ξαναγίνουμε παιδιά, μικροί. Θα πάει το ζάχαρο 100. Χίλια. Σε λιγάκι. Καλησπέρα Βασίλη Ζιευγίου και σήμερα σας έχω ένα γλυκό επεισόδιο τι σημαίνει αυτό έχουμε αυτές εδώ τις σοκολατές λίλα παούζε να θυμηθούμε τα παλιά κλασική λακτά να ξαναθυμηθούμε τα παλιά Serenata 3ο Sneakers 3bit με φράουλα Kinder Chocolate και αυτά τα μπισκότα που σχεδόν τα πιο πολλά τα έχω φάει πάμε να φάμε να δούμε πως έχουν μείνει βασικά μόνο δύο μέχρι να γυρίσω τα επεισόδια καθόμουνα το βράδυ και τα έτρωγα είναι έτσι μικρό εγώ να μέσα ωραία αλλά εμένα με λιγούνουν να πάμε και το άλλο να μην μείνει παραπονεμένο σνίκες διπλή από ό,τι λέει έχει δύο μέσους έχει την καραμέλα που λιώνει στο στόμα το φιστίκι πως εσύ θυμάστε Τινάγκο τα το τα δεν μπορώ άλλο Πάνα πιο λίγο νεράκι και ξανά έρχομαι. Γεια σας Βασίλισση Ευγιού Σήμερα έχουμε Κις Πως ή τι θυμάστε Για να δούμε Αν και νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγο τη γεύση Δεν είναι το ίδιο Με την παλιά Για να δούμε Μ, ωραία Με φράουλα Είναι λίγο αλλαγμένο Δεν είναι το ίδιο Με την παλιά Καλή είναι <χει> Για πάμε να δούμε την πύλα πρόσω κάντσιο Δεν θυμίζει πάρα πολύ την παλιά. Είναι διαπροτική. Ανοίγεται <σταστασίλια> μεγάλα αφαίρεση lections ожидания от продукта. И это будет строже. Вот И в жизни. Хорошо, Θα